عید کے لیے دس پانچ تین جوڑے خریدے گئے اگر اس عید پر ہم یہ کوشش کرتے اگر ہم یہ نیت کرتے کہ یار چلو یہ عید جو ہے نا ہماری تو خیر ہے لیکن غریبوں پر یہ عید بڑی بھاری ہے غریبوں پر یہ عید بڑی مشکل ہے تو کوشش یہ کرتے کہ ہم دو کی بجائے ایک سوٹ لے لیتے دو جوتیوں کی بجائے ایک جوتی لے لیتے بچوں کے دس سوٹ کی بجائے پانچ لے لیتے اور بقیہ جو تھے ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ شامل کرتے اس عید میں بھائیوں اب اس عید کے موقع پر ہم تو بند کے آ گئے مسجد میں لیکن کافی سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہوں گے جن کے بچے ضد لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ ابا میں نے یہ بھی لینا ہے ابا میں نے یہ بھی لینا ہے لیکن بچوں کو کیا پتا کہ ابا کی جیب میں پیسے ہی کوئی نہیں ہے اب اسلام نے اتنا خوبصورت ہمیں ایک پیٹرن دیا اتنے خوبصورت راستہ دیا کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن آج ہم صرف اپنی ذات میں قید ہو گئے ہیں ہر بندہ جو ہے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یار میری عید ہو جائے باقیاں تک کوئی نہیں جی بس میرا کام ہو جائے میں اپنی عید کر لوں میرے بچے عید کر لیں باقیوں کا جو ہونا ہے سو ہونا ہے تو یہ مسلمان جب تک ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے جب تک ایک دوسرے کی خوشی غمی میں برابر برابر کے شریک ہوا کرتے تھے تب تک مسلمانوں کا دنیا میں نام ہوتا تھا لیکن آج الامان والحفیظ یہ مسلمان خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو بھی جھجھک جاتا ہے کہ یار ہمارا کام ہے کیا ہمارے عمل ہیں کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہمارا ماحول اس طرح ہے بالکل اسلام سے دور اور اتنا دور کہ اللہ حفاظت فرمائے ہماری ایک میں روایت پڑھ رہا تھا حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آب کی ابڑے بزرگ گزرے ہیں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ کی بیوی نے آٹا گوندا اور آگ جلانے کے لیے لکڑی اکٹھی کرنے کے لیے باہر گئی صحن میں یا جہاں بھی جگہ تھی ان کی آگ جلانے کے لیے وہ جب باہر نکلی تو اسی صنع میں ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی کہ اللہ کے نام پر ہے کوئی بندہ دینے والا حضرت حبیب اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ صدا سنی تو آپ نے بنا سوچے سمجھے بنا اس کو انتظار کروائے گوندا ہوا آٹا اٹھا اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا روٹی پکانے کے انتظار نہیں کروایا یہ بھی نہیں انتظار کروایا کہ ہم کھا لیں جو بچے گا آپ کو دیں گے نہیں لن تنال البرا تن فکو مما تو ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز نہ خرچ کر لو جس سے تم محبت کرتے وہ بزرگ ان باتوں کو ماننے والے تھے تو آپ نے وہ گوندا ہوا آٹا اٹھایا اور اس فقیر کو مانگنے والے کو دے دیا جا رب دلا بھرلا کرے وہ مانگنے والا تھا وہ آٹا اٹھایا وہ چلا گیا آپ کی بیوی واپس آئی تو کیا دیکھا کہ آٹا تو ہے ہی کوئی نہیں تو پوچھا کہ جی آٹا میں گوند کے رکھے گئی تھی یہاں پر وہ کہاں گیا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے آگے سے جواباً بتایا کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگنے آیا تھا میں نے اس کو دے دیا رب کے نام کی صدا لگائی اس نے میں نے رب کے نام پہ وہ دے دیا تو آپ کی بیوی نے تھوڑا نہ غصے کا اظہار کیا غصہ ہوئی کہ ابھی تو میں نے آٹا گوندا تھا ابھی تو روٹیاں نہیں بنی تھیں آپ نے پہلے ہی وہ صدقہ کر دیا رب تعالیٰ کے نام پہ دے دیا روٹی بنانے دیتے مجھے تو یہی دیر گزرنی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ آیا پکی پکائی روٹیاں اور گوشت کا سالن دے کر وہاں سے غائب ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اللہ کی نیک بندی رب تالا کے راستے ہمیں دی ہوئی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی رب تعالیٰ کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا جب بھی رب تعالیٰ کے نام پر دیا جائے وہ دیا جائے جسے خود محبت کرتے ہو تو رب تعالیٰ اسی کی مثل دس گنا زیادہ دنیا میں اور ستر گنا زیادہ آخرت میں آخرت میں عطا فرماتا ہے تو ان کا اس پہ ایمان تھا عقیدہ تھا اس پہ لیکن آج ہمارا جو ہے نا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے یار ہم نے دو سوٹ نہ سلائی کروائے تین عید کے تین دن ہیں تین دن ہم نے علیحدہ علیحدہ سوٹ پہننے نہیں پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بس یہ چیز ہمیں کھا گئی ہمارے بزرگ جو تھے ان کا توکل اللہ اتنا تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے اتنا مطمئن ہوتے تھے کہ رب تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دس گنا زیادہ عطا فرمائے گا وہ یقینا ہوتا تھا اور اب بھی ہے اب بھی اگر کوئی بندہ رب تعلیٰ کے راستے میں صدقے دل سے خرچ کرتا ہے تو رب تعلیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کوئی بھی بندہ جھٹلا نہیں سکتا جو جھٹلائے جھوٹلا گا وہ کافر ہو جائے گا رب تعلیٰ کا ایک ایک فرمان حقیقت پر مبنی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو, تو صاحب و یہ یہ عید مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تہوار ہے تو اس میں اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھولنا نہیں